صلاتك صلاتك بشخص المصطفى اجعل صلاتك بشخص المصطفى اجعل صلاتك صلاتك سعادة سعادة وخلدنا تجهد سعادة سعادة, سعادة خلدنا تجهد صل عينتك لولو لولو لو لو لو لو تنقبل رائدها لا تنقبل صلاتك صل على النبي سيد يا البريه صلوات خادمك حاج خادم دورت الكلام البي ترى فهواي انا دورت الكلام البي ترى فهواي دورت الكلام المي ترى فهواي وجيتك يا حبيبي بشوق متعني يا حبيبي يا حبيبي بشوق متعني قبل كلمه احبك صحت يا يا يا مولاي قبل كلمه يا مولاي الغزل مسموح بيكم, بيكم لا لا لا ترجعني الغزل مسموح بيكم لا ترجعني وانا وانا القلب طير ونزل عطشان وانا وانا وانا ندر القلب طير ونزل عطشان وأبد مو عيب خل الناس تسمعني ابد ما قارنت قيس بعشق مجنون قيسي حب نعم نعم بس إنما يعني قاسي حبل عم بس إنما يعني الغرام بلا عقل ما ينحسب بيراء الغرام بلا عقل بلا عقل, عقل ما ينحسب براي نعم عابيس يحب, يحب وبهاي علمني صرت مجنون باسمك صرت مجنون باسمك واعترف حبيت يا اول نهار يا اول نهار للجنة ياخذني يا من هو حسي آيان من عمر عمر الخدمتان بالك يمه عم اذهب لك الليلة اول ليله بشعبان وهذا فرح خدام الحسين اي أيوة والله خواننا وعمامنا ومشايخنا كلها قاعده هنا خدام الحسين الله يبارك فيكم ان شاء الله من هو حسين من هو حسين انذرت عمر عمر عمر خدمته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 هو حسين او أشمري ريحة <تسلمة> <حتى> الجنة او أشمري ريحة الجنة من هو حسين من هو حسين ابد ما آه. أبد ما علومي يا يا يا يا يا ما قلبي أبد ما علوم أبد ما علوم يا يا يا يا يا أبد ما علوم قلبي من هو حزين لأن الله ليحب إبني يا يوم يا يوم زد شي يا صلوات وجينا وجينا فرحنا بعرس علاوي وجينا وجينا وإلى شموع الفرح عشرة عشرة يا با وجي انا وجي انا القمر قدام صار احمر وجي انا وجي انا بحفلنا اليوم خل نفرايا سويه صلوات هو العريس موجود لو لا, موجود لا. موجود لا. موجود لا. ما, موجود؟ ما موجود يلا بويه, بويه. هسه نريد ان شاء الله الكل يشارك ويفرح فدوا يروح لكم خدام الحسين رفعت راس وين ما تروحون والله حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي حبيناك يا الغالي بايعناك علاك للتالي حبيناك يا الغالي بايعناك علاك للتالي حبيناك بس هاتين متين حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي، حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي، بشعبان ثالث ليلة هل ميلادك، هلا بشعبان ثالث ليلة هل ميلادك، يا حسين واجب نفرح بأعيادك، يا حسين واجب نفرح بأعيادك جبريل وملاك العرش وفادك جبريل وملاك العرش وفادك تبارك النبينا وتجرح بامجادك تبارك النبينا وتجرح بامجادك نورك لاح محلاته وجهك نور بسماته نورك لاح محلاته وجهك نور بسماته حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي حبيناك ما جاي اسمع, أسمع. حبيناك ايه ايه مبايعناك للتالي ننصب حفله والفرح مر بينا ننصب حفله والفرح مر بينا كل منزل وكل بيت تحلى الزينه كل منزل وكل بيت تحلى الزينه ميلادك الليل اجتمعنا وجينا ميلادك اللي اجتمعنا وجينا يا حسين وورود الفرح بيدي يحسين يا وورود الفرح بيدي هاي شموع ميلادك هاي ورود اعيادك هاي شموع ميلادك هاي ورود اعيادك حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي حبيناك ها آه حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي بايعناك يالي بارك الزهره يا امك بهالليله يا حسين واسمك عالورود نشيله يا حسين واسمك عالورود نشيله يحلل النشيد بضليدك ترتيله يحلل النشيد بضليدك ترتيله كل شيء ع يريد انت تزيله كل شيء اهم ما يريد انت تزيله ليلة نور محلاها وجه حسين ضواه ليلة نور محلاها وجه حسين ضواه ضواه ضواه حبيناك يا الغالي بايعناك للتالي وحبيناك يا الغالي وبايعناك اه يا وسط ينوى اه يا وسط بحيره اه ما ينوى بحيره اه يا وسط بحيره اه يا وسط بحيره اه يا ما ينوى اه يا وسط بحيره اه يا وسط ما ينوى يا نور بحيره ويا يا لا والله ما يا نور ويا لا والله ما الله خلق كل الضوى من ضحكة العباس من ضحكة العباس هبقى هبقى هبقى هبقى عباس ابو غيره ما ينوى صبحيره عباس ابو اقوى من عدت وعمي هي وما ينوى صبحيره هلا هلا هلا هلا هل هل هل هل عباس ابو الغيره ما ينوي حيره نور القمر ويالقمر لا والله ما ينقاس، نور القمر ويالقمر لا والله ما ينقاس، الله خلق كل الضوى من ضحكة العباس، من ضحكة العباس، من نظرته سوى النجم وانفاسه نظرياس، وحده ولا شريك له بين البشر يا ناس، بين البشر يا ناس، اجمل تعابيره عباس ابو الغيره اجمل تعابير ديره عباس ابو الغيره سب سب سب سب هاي الفرحه مقبوله محتاجين هالهوله هاي الفرحه مقبوله وين الهوله او هاي الفرحه مقبوله محتاجه الهوله ومبارك ومبارك عريسنا مبارك مبارك يلا بو يلا ومبارك مبارك ع الرئيسنا مبارك مبارك ع الرئيسنا مبارك عريسنا الرئيسنا وعرصوا الهم تلوكي لهوسي انهم تيلوق الهوس ومبارك مبارك الرئيس لهم مبارك سبقه سبقه بالفرح علوها سبقه سبقه بالفرح علوها سبقه سبقه يا ولد علقوها سبقه سبقه خلهم يسمعوها سبقه سبقه خلهم يسمعوها للعريسه للعراسه هدوها للعريس وللعروسه هدوها هدوها هدوها يلا يلا فرح قلب الغالي يلا يلا يا الله جن العمر يلا يلا يا عيشي دلالي يلا يلا يا عيشي كده لالي بسمة بالحسن أحلى ليالي بسمة بو الحسنين أحلى ليالي هاي ليلة من العمر قلنا والله يستاهل بعد هالهولة هالهولة هالهولة هاي ليلة من العمر قلنا والله يستاهل بعد هالهولة هوس هوس اليوم خلنا نسويها هاسه هاسه الفور فنحن حلنيها هاسه هاسه اللي الي منتظريها اللي كل حبايب قلبي تحضر بيها كل حبايب قلبي تحضر بي اسمع للشباب الحلوه احلى رب يزوج اهل العزوبيه للشباب الحلوه احلى رب يزوج اهلي العزوبيه وها خوتي ها خوتي مو قوية وها خطها عف أم البنين الجابت العباس عف عف أم البنين الجابت العباس غير أو مرجلة او نور وفي واحساس عضيد حسين هذا وصاحب النوباس عضيد حسين عضيد حسين هذا او صاحب النماز واخوتها اخوتها بقماطة بقماطة وينظر لحسين بقماطة وينظر بقماطة وينظر لحسين